основи роботи в самій програмі для початку створимо документ я там попередньо скопіював зображення одне ось нажав комбінацію клавіш Ctrl V ось і саме головне це розуміти з чого складається зображення в самої програмі тобто, це наглядний приклад того от у нас є відповідно вузли не виділені лініями відповідно є контур є заливка і є сегменти ось цього всі повністю векторні зображення складаються з таких елементів це перше що потрібно розуміти тобто ми їх будемо зустрічати ну, давайте створимо прямокутник натиснемо ліву кнопку миші затиснемо відповідно на робочій області її і, і намалюємо його тобто в... мені потрібно такого розміру він і я відпускаю ліву кнопку миші тобто якщо збільшити то видно що є ось тут і вузли є ось є контур відповідно заливки в даній ситуації у нас немає потрібно Одна з ключових особливостей програми, це нам потрібно завжди переключатися на інструмент вибору. Ось. Для того, щоб ми могли виконувати всі операції, які нам потрібні. Заливки немає. Щоб залити об'єкт будь-яким кольором, тобто лівою кнопкою миші нам потрібно кляснути на відповідному кольорі. Жовтий чи червоний ось там різниці немає яку ми, ми виберемо ось тут зверху є такий квадратик з рисочкою це означає що це буде якщо ми натиснемо ліву кнопку миші на ньому то це буде у нас без заливки тобто ми вибираємо і відповідно лівою кнопкою миші забираємо заливку якщо в нас є контур ось він у нас чорний в даній ситуації без заливки я вибираю там помаранчевий колір і точно так само в нас виходить, що якщо я правою кнопкою миші тепер ось тут натисну, то в нас не буде контуру видно. Або я натисну правою кнопкою миші на будь-якому кольорі, відповідно, у нас буде контур. Є відповідні параметри, їх можна ось тут налаштовувати. Тобто, якщо в нас виділений об'єкт, а виділеним об'єктом рахується, якщо ми на нього кляснули лівою кнопкою миші, і ось тут є вже такі відповідні вузли якщо вони нас чорненького кольору це означає об'єкт виділений. далі ми можемо налаштовувати відповідно тут і розміри і параметри візьмемо контур спочатку контур ми можемо також робити його або дуже там тонким самим найтоншим, тобто він дуже-дуже тоненький є в нас або ми можемо вибрати його дуже-дуже-дуже великим також ми можемо вписати тобто виділити, вписати так скажу, нам потрібно там п'ять ось е пунктів от і в нас виходить буде певного розміру права кнопка миші нагадую забирає контур ось е далі розмір самого зображення ось тут можна вказати розмір самого зображення тобто якщо ось тут у нас є замочок. Якщо він у нас роз'єднаний, це означає, що у нас всі розміри будуть змінюватися непропорційно. Тобто, якщо я беру, вказую розмір 50 мм, у мене відповідно стає 50, тут скажу, що 40. Ентер натиснув, у нас змінилися розміри. Якщо я цей замочок закрию і захочу змінити на. На 60 мм у нас пропорційно зміниться розмір. Тобто вже 60 на 48. Це є така особливість. Далі. Виділити об'єкти. Виділити об'єкт, як я вже говорив, це просто кляснути на нього. Тобто в залежності, на які об'єкти класно, це буде виділений Потрібно нам виділити два об'єкти я натискаю ліву кнопку миші на області тримаю її і веду все що попадає в цю синю область у нас будуть виділене виділили дуже хвайно далі ми можемо робити відповідно певні операції зараз я просто нажму клавішу delete для того щоб видалити всі об'єкти які в мене є виділені створюю новий нове зображення натискаю на прямокутничок веду його одненький намалював знов лівий лівий кнопки миші тобто малюю ще якийсь прямокутничок і тут я захочу створити виділити, ну, створити новий документ е зображення або виділити ось це і в мене вийде така річ що тобто якщо я не переключився на інструмент указівник мене виходить що я буду малювати безкінечно е ці е прямокутнички тому ми завжди переключаємося на вказівник і тоді ми вже можемо вибирати наші е, зображення далі ось якщо натиснути тут на, хочу ще намалювати еліпса знову ж таки точно те саме я намалював переключився на інструмент вказівник це відносно самих От такі особливості є, що завжди, якщо ми хочемо намалювати, ми натиснули інструмент, намалювали його і, відповідно, відразу переключаємося на інструмент-казівник. Це, як правило, ми його завжди маємо виконувати. Так, намалював декілька об'єктів. Надам їм колір. Так, по порядку. Виділив. Хочу виділити декілька об'єктів. Це можна зробити вже, як я говорив, декількома способами. Перший – це ось так, це я виділяю всі об'єкти. Інший спосіб виділення. Ми натискаємо ліву кнопку, ми ще виділили відповідно один об'єкт. Тримаємо клавішу «Shift» і натискаємо на потрібному нам об'єкті ще раз ліву кнопку миші. Тобто в даній ситуації ми вже виділили два об'єкти. Якщо потрібно мені додати третій об'єкт, тримаючи клавішу «Shift», кляцаємо по ньому, і в нас вже виділено три об'єкта. Якщо потрібно забрати це вже відповідне виділення, тримаємо клавішу «Shift», натискаємо знову таки ліву кнопку миші, і ми знімаємо виділення. Отак так робиться... Такі прості маніпуляції з цими об'єктами. Які ці уроки скучні. Я їх сам би, напевно, не вчив. Ой, як це капіт. Хтось сидить там, розказує. Це ж взагалі не цікаво. Ти що не хочеш знати.